Новий університет створюють росіяни в тимчасово окупованому Бердянську на базі двох захоплених українських вишів, як повідомила Суспільному голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, його окупанти в російські держреєстри внесли 10 березня. Народка буде казати государственне казенне образовательно чережні вищого образування Азовський державний педагогічний університет. Університет планують це відкривати на, у наших захоплених приміщеннях Бердянський державний педагогічний університет та Бердянський університет менеджменту та бізнесу. Працювати у цьому вузі будуть педагоги-зрадники які не виїхали, та більш того, почали працювати на окупанта. За нашими даними, але це не остаточна інформація щодо покладення обов'язків ректора, це Степанюк Катерина Іванівна. Раніше вона також працювала у Бердянському державному педагогічному університеті.